A függőleges tengelyen lévő értékek ilyen módon történő megadásához a tengely formázásánál egy egyéni formátumot kell beállítani, ez az egyéni formátum, az óra, .2 pont perc, perc, .2 pont másodperc, másodperc, és utána a kukacjel, és az egészet, ezt a formátumot csatoljuk a forráshoz, fölvettük a formátumot a, a egyéni formátumok közé, és innentől megjelenik a, a tengelyen ez a formázás. Az utolsó feladatunk következik. Az utolsó feladat a formázás. Olvasom, a táblázat formázását alakítsa ki a minta alapján. A cellák formátumát a minta alapján állítsa be. A minta által mutatott tartományban az első sorban egy, a másodikban négy összevont cellát alakítson ki. Az első oszlop szélessége legyen a minta szerint, nagyobb, a többi oszlop szélessége pedig azonos. A szegélyezett szöveges tartalmú cellák mintázata szürke, a számított számértékek celláinak mintázata pedig sárga legyen. Most hát a mintából a színek nem nagyon látszanak, és elég nehéz követni a, a minta alapján a leírtakat, de a szöveg segítségével megformázható, én most akkor megmutatom, hogy hogyan néz ki ez a formázás részletesen. Átható, hogy a teljesen megszerezhető pontszám 30, ebből a formázásra kapott pontszám az elenyésző, mégis érdemes ezt is helyesen jól megcsinálni. Az időtakarékosság miatt azonban semmiképpen ne töltsünk ezzel sok időt. Kezdjük a felső részsel. A felső két sor gyakorlatilag már megcsináltuk. Egy pici különbség van azért a megoldás, az itteni megoldás és a végleges megoldás között, az pedig az, hogy ugye itt mi két eredményt kaptunk, és most én itt ezt összevontam. Nem szeretném ezt megtenni, hanem egyszerűen csak annyi, hogy a betűtípust erre állítani, ha megnézzük, tehát a, a, mind a két kosimre eredményben meg fog most itt jelni, mind a két kosimré tartalmazó cella. Kicsit le van rassulva ez a rendszer, tehát érj el. Keressük a betűtípust, megvan, és a méret az talán 18-as az nem fog elférni, legyen mondjuk 12-es félkövér, ez még elfér, és ezt fogom fölmásolni erre is, és ezekre a cálákra is. Jó, a következő, az a következő a vonalkázás. Na most a vonalkázást azt hogyan tudjuk gyorsan megtenni. Egy kicsit mielőtt a vonalkázásba belekezdenénk, ez az oszlop, ez a jéloszlop, ez túlságosan széles, úgyhogy visszaveszem a szélességét, és így nézzük akkor meg a még egy dolgot nem látok teljesen, hogy minthogyha a rendezés az, az nem lenne jó ebben a, ebben a munkalapon, mert ugye a név szerint kellett rendezni az adatokat, és a kellene górnak kellene előlállni. Majd mindjárt megoldjuk. ki az összeset. Na most... Most nézzük meg. Jó, Bőigor. Most már rendben vagyunk. A rendezést, már nem tudom, hogy a feladat megoldás során, hogy Kevertem vissza, tehát hogy állítódott vissza. Ugye a rendezésben az áoszlop szerinti rendezést kell megadnunk. Na nézzük akkor egy nem ö, ö, ö, nagy meglepetése, hogyha kijelöltem, akkor az áoszlop szerint akkor rendezve van. De azért hadd mutassak valamit. Egyén is sorrend szerint megyünk, és ha ez, ez itt ö, ki van pipálva, akkor a rendezés nem lesz jó mert ugye akkor az első sort kihagyja, és ez volt az előbb a hiba oka, hogy ez itt a rendezésnél ki volt pipálva, és ezért nem akarta az első rekornak beállítani a bőgyort. Na, hát akkor nézzük a, a vonalkázást, hogyan történik. Mindig abból indulok ki, hogy véletlenül minden cella határa be lesz vonalkázva és ezt most, most is így van hogyha a mintát megnézzük tehát mindent beszegélyezek és ezután azokat a cellákat ahol nem kell a szegély azokat ki fogom venni a legegyszerűbb módszer erre hogyha kijelölöm az adott tartományt ugye erre az eredményre igazából itt nincs is szükség, tehát ezt törölhetjük, csak akkor igen, akkor itt a függvényünk meg fog változni, úgyhogy ott akkor minimumot kell az M16-ba beírni, tehát... és akkor megvan a favéla és itt pedig minimuma, ugye minimuma a ennek a tartománynak, gyorsan kicseréltem. Jó, és akkor most egy téglalap alakú területet kapunk, és egy a téglalap alakú területnek kiveszem a szegélyét nincsen szegélye, ez is így rendben van. Most akkor a nem látható területeken ugyanincsen szegély, itt is ez egy téglalap alakú terület, ennek is kiveszem a szegélyét, ez is az, ennek is kiveszem a szegélyét, ez is az, ennek is kiveszem a szegélyét, és itt ez az egy cella, ennek sincs szegélye. Most a problémát ugye azt jelenti, az jelenti, hogy itt a, a határoló celláknak is eltűnt a szegélye, de nem baj, mert egy mozdulattal vissza tudom tenni őket, és talán ez még mindig gyorsabb, mint hogyha egyesével kéne őket állítgatnom, bár van más megoldás is. A másik megoldás az, hogyha az ember belemegy a menübe, további szegélyek, és ugyanúgy, mint a 2003-asnál a formázás szegély egyesével ugye a kijelölt területeknek a megfelelő oldalára fölteszi a szegélyt. Azt hiszem nem érdemes több időt ezzel töltenünk. Nézzük meg, hogy hova kellene. Ja, még itt van egy problémás rész. Ide és itt is ki kell vennem a szegélyt, és akkor ennek következményeképpen utána ide illetve ide vég vissza kell tennem erre a cellákra, illetve erre, erre a cellára is vissza kell tennem a szegét. Na, most már talán... Ja, még itt van probléma. Most már azt hiszem, hogy minden rendben. Jó, akkor azt mondta a feladat leírás, ez egy segéd oszlop, tehát ez igazából, igazából nem igényel szegét, azt jelzem ilyen módon, hogy ez egy segédoszlop, tehát annak nincsen szeg szegélye. Ö, tehát ö, azt mondta a feladat leírás, hogy a rész a szürke kitöltésű legyen. Igen. Ezt a kitöltést, de a pádom, bocsánat, csak a kitöltést fogom ide nem átmásolni, hanem újra betenni, akkor ez is szürke, kitöltésű jó. Ez az oszlop. Ennek az oszlopnak a szöveges ö, adatokat tartalmazó cellái szintén szürke kitöltésűek a, az ö, a a k oszlop, amely, amely egy eredményként megkapott ö, oszlop, az, az szintén szürke kitöltésű lehetne, erősebb szürke is, és az eredmények, amelyek az alsó sorban találhatók, meg a, azok sárgák, és ö, ezekben az oszlopokban, hogyha többet akarok kijelölni, akkor a kontrollt nyomva tartom, és akkor több külön álló tartomány elölődik ki. Ők sárgák, és akkor készen vagyok. Mi hiányzik még? hát A, a szövegeknek a formázása. A szürkével jelölt szövegek és a ő, sárgával jelölt szövegek is mindegyike félkövér tehát ezt együttesen tudom formázni félkövérre tehát erősen szedett a sárgával jelöltek azokat most újra kiadom nyomva tartva a kontrollt, azok még dőlt betű is vannak írva tehát dőltek így ö, majdnem készen vagyunk egy eredmény oszlopot kihagytam ők is félkövérek. Jó, hát ugye közben az ember folyamatosan figyeli a, a mintát, amelyet ő, megkapott ő, a vizsgafeladatban. A f felső két sor és ez az oszlop adatai jobbra igazítottak. Igen, tehát jobbra igazítottak a cellán belül. A, ennek hatására, ugye ez egy eredmény oszlop, és látszik, hogy a formázást is felveszi, de nem, ő neki balra igazítottnak kell maradnia. A normális, a hegyi itt, ami ugye eredményként kapod, az pedig középre igazodik. Na, majdnem meg vagyunk. A kilométer adatok eredményadatok, tehát ez a sor ez egy egyéni formátumot kap, amely egyéni formátum az úgy jelenik meg, hogy a, a betű, pontosabban a számérték után a kilométer mértjegyegységet is ki kell írni, ezt csak úgy tehetjük meg, hogy az adat típusa ne változzon meg, tehát hogy szám maradjon, hogy egy egyéni formátum kódot kell alkossunk, azt így tudjuk megtenni, hogy beállunk a nulla, most egy, egy, egy formátum kódot jelent, a nulla az annak a jelzése, hogy előtte számok, tehát hogy számokat írok, lehet látni, hogy itt különböző ilyen kódok vannak, amelyek a, a, a Például az ezres tagolásnak a jelzése, a tizedes tört alakú számok kódolása, illetve az ítézőjel az azért kell, hogy utána az ítézőjelbe írt szöveg, az a számhoz tartozik, tehát a mértékegységet így tudom megjeleníteni A szó köz azért kell, mert ugye a magyar helyes írás szabályai szerint a mértékszám és a mértékegység között egy karaktert ki kell hagyni és így az adatnak a típusa továbbra is szám marad, csak a megjelenésnél megjelenik a kilométer, amely a mintában szintén szerepel. Hasonló módon kell a sebességet megadnunk, itt az átlag Az átlag pedig kilométer per órában adjuk meg. Ugye ez is egy egyéni számformátum lesz. Na akkor szó kilométer per óra idézőjel bezárva és akkor kész elkészültünk azt hiszem, hogy más feladatunk nincs most még nézem a mintát, hogy van-e más feladat amit meg kell oldanunk, de nincsen annyi kell egy picit javítani még rajta, hogy ugye a, a, ezen a szállaszélességen egy picit e, növelni, mert teljesen összenyugtam a jéoszlopot, és így nem fér ki ez a e, szó. Készen vagyunk, egy mentést végzek, és megoldottuk a feladatot. Nem, ebben a feladatban ugyan nem e, mutattam be a Office Excel programjának, 2010-es programjának minden lehetőségét, de elég sok lehetőségre sor került, illetve elég sok függvény feladatot, formázási műveletet láttunk. A később következő feladatokban arra fogom helyezni a hangsúlyt, hogy megmutatom azokat a lehetőségeket, amelyeket itt még nem láttunk.